Vlad Cosma, audiat la parchetul general, sunt dispus să merg la testul poligraf. Fostul deputat, Vlad Cosma, s-a prezentat marii dimineața la parchetul general pentru a discuta cu procurorii pe marginea probelor depuse. Am depus foarte multe, ne? Probe, i fiind foarte multe, nu am avut timp să le discut-me, pe mesuri ce avans mei le discut me. a fi vrut să vei da un răspuns la maniera ce sunt dispus să merg la testul poligraf cu acei domni, dar ând cont de ceea ce am văzut i de ceea ce am te nu mai am încredere. Mă gândesc ce poate exista i acest moment, o confruntare. Dacă vor fi acuza ei în judecat, va trebui să merg la instanțe", mi -i susțin declarațiile. Sunt Sunt practitime atept la acest lucru", a spus Vlad Cosma, la sediul PG. Cât despre sentina judectorilor dat în dosarul familiei Cosma, fostul deputat s-a declarat, fericit, încrezitor. Eram sigur ce va fi o soluie bună. În februarie Antena 3 a difuzat o înregistrare în care fostul deputat PSD Vlad Cosma susține că procurorii Mircea Negulescu sublinierei Lucianonea au încercat să inventeze dosare în baza unor probe fabricate unor importanți oameni politici sublinierei de afaceri printre care sublinierei lui Sebastian Ghic în replic, NA a susținut, printr-un comunicat de presă la acea vreme, ce Vlad Cosma a prezentat de naturat situația, folosindu-se de colaje ale unor înregistrări pe care le-a realizat personal. De asemenea, Dna preciza ce persoane din anturajul lui Vlad Cosma s-au prezentat în mod repetat la DNA sub linierătii, cerându-le procurorilor să fac demersuri astfel încât să îi creeze o situație juridic favorabilitat lui său, Mircea Cosma, trimis în judecat pentru corupție. În acest sens, Dna a dat publicit cid în în care persoane din anturajul familiei Cosma discut cu un policist, subliniere, e un procuror de la Dnapro, e subliniere tip.